الله الرحمن الرحيم وبه نستعين طبعا كما ذكرت لكم اني سوف ارشح نفسي الى رئاسة الجمهورية عبر الانترنت اليوتيوب وهي المنفذ الوحيد الذي استطيع من خلاله الوصول الى الرئاسة جمهورية مصر العربية فان شاء الله سوف نستعرض لكم اهم أعمال التي سوف أقوم بها للشعب المصري العظيم الذي يستحق كل تقدير واحترام على صبره على هذا البلاء الذي نحن فيه الآن من غلاء الأسعار وعدم المقدرة على المعيشة وبنحارب كل يوم حتى نستطيع أن نجد لقمة العيش لأولادنا وأبنائنا وطبعا سوف يتم أول عمل في الرئاسة إن شاء الله حتى يكون لدينا المصدقية الكافية أولا أمام الشعب سوف نقوم بالحفر والتنقيب عن الملكة كليوباترا التي سوف يأتي من خلالها السيد المسيح عيسى ابن مريم. ان شاء الله ليقوم باحيائها من جديد امامنا حتى نعلم انه هو فعلا المسيح ولن ادعي اني انا المسيح طبعا لكن انا اوصلكم الى هذا الحدث الفريد من نوعه كمقدم لعلامات الساعه الكبرى اولا وحتى اكون رئيس لمصر يجب علي أن أتبع شريعة الله في الأرض وأن أهتم بكتب الله وأن أحافظ عليها من أي سوء إن شاء الله سوف نقوم بتخفيض الضرائب عن المواطنين حتى يستطيعوا العيش في سعادة وهناء إن شاء الله و وجذب مزيد من الاستثمارات في مصر بإذن الله في ناحية التنقيب عن الذهب في الأراضي المصرية إن شاء الله في الصحراء الشرقية حيث يوجد عرق ذهب كبير الحجم ويمتد عدة كيلومترات وهو سهل المنال والحفر والتنقيب عليه ويدر دخل كبير على مصر ربما يصل الى ألف مليار دولار يعني رصيد مصر ألف مليار دولار في خلال سنة واحدة تكون في الخزينة المصرية ان شاء الله مع هذا الاكتشاف بعون الله طبعا وبفضل من الله لاننا احنا اتبعنا شريعته فهو ربنا اللي هيكافئنا وهيدينا المعلومات الكافيه ان شاء الله عن كل كنوز الارض الموجوده وسوف نستخرجها للشعب المصري حتي ينعم بهذه النعم ان شاء الله. وكمان عشان نحافظ على المياه المصرية من الضياع وكذلك ممكن تدمرنا لو استمر الوضع على هذا النحو وعدم اجراء اتخاذ اي اجراء وقائي جنوب السد العالي وعمل سد وقائي جديد يحمينا ليكون محبس للسد العالي في حالة انهياره نتيجة لزلزال لانه سوف يأتي في يوم من الايام قريبا جدا مع امتلاء السد الاسيوبي ان يدك الله هذه السدود وحتى نتبع شريعة الله يجب علينا اقامة السد الوقائي الجديد وعشان تيقن ان المعلومات صحيحة اللي انا بقولها لكم ديت يجب علينا الحفر والتنقيب عن الملكة كيلوباترا ونشوف هل هي موجودة فعلا في هذا المكان او مش موجودة فان كانت موجودة فان الطوفان قادم وان كانت غير موجودة فانا كاذب ولا تنتخبوني رئيسا للجمهورية فان انتخابي رئيس الجمهورية اولا احنا مش عايزين بقى ايه ننتخبه بالانتخابات التقليدية دي اللي احنا عشان ما نصرفش برضه فلوس كتيره حرام على الدوله يعني نضيع فلوس في الانتخابات وكده زي ما قال الرئيس برضو قال اللي عايز يجري انتخابات يكلف ماشي يا ريس احنا هنكلف الموضوع وهننقب بس عن الملكه كليوباترا ونشوف هل الموضوع ده صحيح وان ظهرت فعلا فانا ارشح نفسي لانتخابات الرئاسه وبعد كده اجيب لكم بعض الكنوز الموجودة في الارض ان شاء الله فمهامي بسيطة يعني هي الغرض منها انقاذكم وسعادتكم بس انا مش عايز حاجه تانية لنفسي غير كده انها بقى تقولوا بقى ده المهدي ده عيسى كلام دوت طبعا مش مقبول لان مفيش حد يقدر يدعي ان هو المسيح او او المهدي لكن انا بقول لكم في معلومات موجوده يحصل كده كده كده كده فانتوا بقى هل هي المعلومات دي صحيحه او مش صحيحه وانا برشح نفسي للإنتخابات زي اي مواطن مصري بيخاف على بلده وعايزة تعيش في سعاده وهناء وإن شاء الله يكتب لنا الله هذا يعني الخير العظيم ويبعد عننا كل سوء إن شاء الله. كان معكم أمل حسني من مدينة الإسكندرية ومرشح نفسي لرئاسة الجمهورية ومنافس للرئيس عبد الفتاح السيسي لإنقاذ مصر من خطر الطوفان العظيم. فإن شاء الله تابعوني في فيديوهات جديدة لنقول لكم السياسة الداخلية والسياسة الخارجية وكيف نخرج من هذه الأزمة الاقتصادية إن شاء الله على المدى القصير وعلى المدى الطويل بإذن الله وإن شاء الله يفعل ما فيه الخير إن شاء الله كان معكم أمل حسني من مدينة الأسكندرية تليفون زيرو وشكرا على حسن استماعكم وانتظرو فيديوهات جديده ان شاء الله